Большеградська четвірка є з собою такою – потужну організацію, яка впливає на хід політики, соціально-економічних питань, культурних, гуманітарних, тощо. Вона є потужним таким чинником змін в Україні теж. Вони впливають і на сусідні країни в гарному, позитивному сенсі. І, зокрема, ми її запросили провести виставку у нас, у серці Запоріжжя, на Хортиці. Ця ініціатива за ініціативою Генерального консула Польщі в Харкові, Республіки Польщі. Польського товариства Полонія, ну і несе на заповідник хочеться. Мета – популяризувати партнерство, регіональне партнерство, тому що воно є взаємовигідним, тим більше між славянськими народами, які пов'язані спільною історією, геополітикою, культурою, традиціями, християнством в першу чергу. Можна з цієї виставки дізнатися про стипендіальні програми, різні гранти, якими Україна користується вже і які теж в подальшому, ми сподіваємося, будуть працювати на благо розвитку молоді і України в цілому. Я прийшла сюди підтримати нашу спільноту польську. Прийшла подивитися, бо це вже не перша виставка, вона була в Харкові. І зараз маємо честь представляти її тут, від польської спільноти. За словами завідувача відділу Національного заповідника Хуртиця В'ячеслава Зайцева, протягом тижня експонування стендів про вишеградську співпрацю очікують на 30-40 тисяч відвідувачів.